Душі. Вона йому не потрібна, він так схожий на мавпу. Та мав мудріша Мавпа мав, дав, не знайти місце, живий, що він мій брат мав поподібний дегенерат. Такого брата мені не потрібно. Живи, но брате, там, де тебе не видно. Він каже мені. Не зовсім людина, все, що вміє, то лише руйнувати. Позбав нас, Боже, такого брата, все його, де немає людей, воно давно вже не зовсім людина, все, що вміє, то лише руйнувати. Позбав нас, Боже, такого брата, каже мені, що він мій брат, мав поподібний дегенерат. Живий но брате там, де тебе не видно! Він так любиться, що воно руске, але те нічого не може створити. Навчився і красти В нинішній час він ще первісний досі Він так любить це, якщо воно руське Проте нічого не може створити Бо тільки навчився і красти А в нинішній час він ще первісний досі Тайка Живино, брате, там, де тебе не видно. Він каже мені, що він, мій брат, мав поподібний дегенерат. Такого брата мені не потрібно. Живино, брате, там, де тебе не видно. Він каже мені.